من فرحتي بكتب المنشور بالفل والورد والريحان مبروك روك يا دكتور حفلة تخرج بطب اسنان حفلة تخرج بطب اسنان بعد التعب والعنا والجد حققت حلمك وعمالك واسأل من الله ما يسعد عمرك ما بدي اياك هذه الشيله بمناسبه تخرج الدكتور وليد علي الصايدي مهداه من ابنه الريان وليد علي الصايدي أداء ابو حنظله انت الامل وانتهى القدوه نفخر ونمشي على دربك يا تاجنا الرمز للقوه من يشبهك أنت من مثلك نهديك من وردنا لجمال ومن عبراتنا جمله وغلتها التهاني من بضال ومن صامي من نواقبله ومن صامي من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 انتهى القدوه نفخر ونمشي على دربك يا تاجنا رمز للقوه من يشبهك انت من مثلك من يشبهك انت من مثلك نفتخر فيك افتخر ارفع الراس ارفعه وثق الخطوه تمر يا ملك ما الرحى في نجاحك كلنا كل صوتك وارشده بارك الوالد وليد قول ربي يسعده ليت والله ليتنيت جدي الراحل علي ينظرك يوم في بالمكان المعتلي بكتب المنشور بالفل وال وردة والريحان مبروك المال روك يا دكتور حفلة تخرج رجبة طب اسنان حفلة تخال رجبة طباسنان بعد التعال والعنوان جد حبك حال مفوعه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 تحن بيتي وعيد شل صوتك ونشده بارك الوالد وليد قول ربي يسعده ليت والله ليت ليد جدي الراحل عليك ينظرك يوم ارجقيت بالمكان المعتاد